الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عبور المياه الممر الاوسط ان شاء الله سوف يكون يوم عشرة تمانية 2022 وهذا اهم الانباء ولن يكون عبور المياه قبل يوم عشرة عموماً وإن تأخرت يومين او ثلاثة كمان ما يجراش حاجة بس هي لن تعبر المياه قبل يوم عشرة اغسطس من هذا العام ان شاء الله والفيضان سوف يستمر حتى خمستاشر عشرة من هذا العام كحد اقصى لوصول المياه الفيضان الى مصر وبعدها تقل المياه تدريجيا حتى يأتي العام القادم إن شاء الله برضو بالخير الوفير على عليهم من المياه لكن ما تحسبونه خيرا لكم يكون شرا لكم لأن انهيار السد العالي أمر مكتوب في الكتب السماوية ولا يمكن يعني تحويل ذلك الا بقى بانشاء سد وقائي جديد وطبعا لن يقوم احد بتنفيذه حسب رؤيتي انا وتوجهنا الى وزاره الري واخبرناهم بهذا لكن لا احد يسال خصوصا اننا نتكلم عن علامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر وهذا الامر لا يعني الحكومة في شيء لانهم لا يتحدثوا باللغة الدين في الوزارات فطبعا هي هناك قوانين تحكمهم اما قانون الديني ده ليس له يعني اهمية بالنسبة لهم بالنسبة ليهم يعني هما بيتخاطبوش بيه يعني لو السد العالي ايوه عشان علامات الساعه الكبرى والكلام ده اقول لك يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده ده الكلام ده مش صحيح وخلاص فطبعا احنا سايبين بقى الامر لله تعالوا ابحثوا معانا وشوفوا مقابر البطالمه في اسكندريه محدش برده ايه راضي يجي معايا ولا يشوف اي حاجه لكن ان شاء الله انا متواصل معاكم يا اما انقاذ مصر او انهيار السد العالي وده هيكون نتيجه اهمال الحكومه واهمال الشعب المصري كذلك في هذا الموضوع فاهمالكم هو اللي هيسبب الكوارث اما تجاوبكم معايا هو اللي هينجيكم لان الموضوع خطير ومحدش مدركه حتى الآن إلا بعد وقوعه بقى يعني أقول لكم بقى سلام وكان معكم أمل حسني محدثكم من مدينة الأسكندرية وباحث جغرافي عن مواقع علامات الساعة الكبرى وحلولها من مصر